28-річний військовослужбовець Василь Шишол на позивний війська спрацює в аеророзвідці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Розповідає, до повномасштабного вторгнення бойового досвіду не мав та за понад рік Великої війни брав участь у боях на всіх напрямках. При звільненні Херсона дістав поранення руки, втім згодом знову повернувся на фронт. Частково займався військово-спортивними іграми страйкболом, тому деякі військові навички я мав, а от фахову справу вже володівний на службі. На відміну від війська його побратим Олександр Могильний на позивний Гуцу, військовий досвід мав. У 2014-2015 роках брав участь в АТО ООС. Гуцул розповідає, його загальний військовий стаж 17 років, оскільки служив в державній прикордонній службі. Нині працює в розвідці. Зона АТО і повномасштабна – це дві різні війни. Так Я служив в іншій структурі. Це збройні сили, це зовсім трошки різні структури, тому так, багато чого для себе я нового теж тут і побачив, і чув, і навчився. Ну і тут, принаймні, ти хоч знаєш, хто твій ворог. Вже його знаєш в лице, знаєш, в чому він ходить, тому що в зоні АТО були люди, які, скажімо так, ходили з паспортом України, але вони не хотіли бути з України. 21 квітня за зразкову службу Віскас отримав нагороду, а його побратим Гуцул срібний Едельбейс. Хоч вашому лиці привітати нас полислав батальйону, які честю цього поставлені завдання. Поставлені завдання виконують в повному обсязі і задають від противнику чималих прав. Бажаю вам всім живим з виробною і шкодженим, скоріше повернутися до дому, до своїх сімей, продовжити нормальне сімейне життя. Хочеться показати цю нагороду, відправити додому, показати рідним, що я тут не дарма проводжу час, що я роблю щось скорістю для цієї держави. Своєричні відчуття, тому що це в нас бізнака бригади, штурмовиків. Дійсно, знаєш, що щось працює, що і не дарма. Вже, як війна закінчиться, тоді можна буде її носити. Зараз не до медалей. Військовослужбовці кажуть, зараз – головне перемога, а далі повернуться до родин. У цивільному житті війська планує повернутися до роботи. У ГУЦУ – до прикордонної служби. Маргарита Галіч, Андрій Варінов. Суспільне новини. Запоріжжя.